Sorina Matei, reprosubliniere .re. Dure la adresa României după perchezițiile de la Cambridge Analytica, noaptea ca, într-un stat în care funcționează justicia. Sorina Matei vine cu reprosubliniere .re. Dure pentru statul român, sublinierei nu numai în scandalul momentului. Replica ei vine după ce autorii britanice au autorizat perchezicii de amploare la firma Cambridge Analytica. Iar jurnalista remarcă faptul că oficialii au pus în aplicare mandatul imediat, chiar dacă era un ies de noapte, subliniere I susține ce asta se întâmplă într-un stat democratic în care mecanismele justiției funcționează. Aseart a obținut mandat de la judecător sublinierei tot azi Noapte 20 de oficiali ai statului au operat sub liniere I pus în aplicare mandatul, ducând se să percheziționeze Cambridge Analytica. Asta se întâmplă într-un stat democratic în care mecanismele justiciei funcționează, în slujba cercenilor sublinierei protecției drepturilor lor, în timpul unui scandal de a sublinierei în care este implicat establishmentul britanic sublinierei nu numai, servicii secrete puternice, politicieni de rang înalt. Partide, industria militară de aprare, hermajestii sunt lunierei.Cecenii. Noaptea ca punct într-un stat în care funcționează justiția. Pentru ce o de empirean de comun lau? So, v-i don't you come over to Luci, scrie jurnalista pe Facebook.